Suomen turvapaikkapäätökset ja menettelyt eivät ole kaikista, kaikilta osin kansainvälisten ihmisoikeustandardien tai sopimustenkaan tasolla. Viime aikoina on noussut esiin monia kysymyksiä, kun eurooppalaiset kollegat ovat tehneet päätöksiä, joissa kieltäytyvät palauttamasta Suomeen turvapaikan hakijoita, jotka voisivat täältä joutua pakkopalautetuiksi esimerkiksi Irakiin tai Afganistaniin. On erittäin huolestuttavaa, että eurooppalaisessa oikeusperheessä epäillään Suomen turvapaikkamenettelyjen ja päätösten juridista oikeellisuutta ja myöskin sitä, miten Suomi noudattaa ihmisoikeusvelvoitteitaan turvapaikanhakijoiden suhteen surullisia, erittäin traagisia tapauksia ihmisistä, jotka ovat joutuneet vainon kohteeksi pakkopalautusten jälkeen tai tapetuiksi, ollaan kuultu viime aikoina. Tällaiset tilanteet pitäisi tietenkin pystyä välttämään. Vuoden 2016 jälkeen Suomessa turvapaikanhakijat eivät ole saaneet ensimmäisessä puhuttelussaan käyttää enää oikeudellista avustajaa. Oikeudellisen avustajan käyttäminen on kuitenkin perusihmisoikeus haavoittuvilla henkilöitä, henkilöillä, joihin esimerkiksi hakijat suurimmaksi osaksi kuuluvat. Se, että tämän jälkeen kielteisiä päätöksiä ja pakkopalautuksia on tullut enemmän jo itsessään osoittaa, että eurooppalaisilla kollegoillamme on tosiaan syytä huoleen, ja niin meillä suomalaisillakin pitäisi olla.